Ми щиро вітаємо вас з Новим Роком! Нехай в цьому році збудуться всі ваші мрії та бажання. Не будьте байдужими, даруйте світло один одному, кохайте та будьте коханими. З Новим, Новим Роком!